Hola, sóc Marc Pallarès, diputat de Podem a les Corts Valencianes. Després de l'aturada nadalenca, Podem reanuda les seues tasques en les diferents institucions en les quals està present i, per tant, ara farem un breu resum d'algunes de les iniciatives que Podem ha presentat en els diferents parlaments aquesta setmana. En primer lloc, com que per a Podem el medi ambient sempre és molt important, cal ressaltar que aquesta setmana s'han presentat iniciatives tant al Congrés dels Diputats com a les Corts Valencianes per ocupar-nos de la central de conference. En concret, s'ha demanat la compareixença del ministre d'Energia en la Comissió d'Energia del Congrés dels Diputats, amb la finalitat de recordar-li que pensem que la vida útil de la central nuclear de conference està totalment exhaurida i que caldria tancar la central nuclear de conference. D'altra banda, passant a temes culturals, també cal recalcar que la diputada Rosana Pastor aquesta setmana s'ha estat preocupant pel tema del, del teatre escalante i esperem que podem poder contribuir també a, a trobar una solució. Sembla que en els propers dies fins i tot es reunirà amb, amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a parlar d'aquesta qüestió. Un altre dels temes capdals és el tema, és el tema del, del finançament. Aquesta setmana el nostre secretari general, Antonio Estany, i el nostre diputat de les Corts Valencianes i encarregat de l'àrea d'economia David Torres han format part de la comissió mixta de seguiment per a la reforma del sistema de finançament. En aquest sentit, cal recordar una vegada més que Podem sempre estarà molt pendent que totes les polítiques de benestar social, totes les polítiques d'habitatge no es vegen afectades per la regla de despesa del ministre Montoro. Podem ha estat, està i estarà, molt pendent d'aquesta qüestió, que és, per a nosaltres, una autèntica prioritat. Pel que fa a les Corts Valencianes, d'aquí dues setmanes es reanudaran els plenaris. Això ens permetrà continuar, esforçar-nos per donar eixida a totes aquelles iniciatives que han de continuar millorant la vida dels valencians i les valencianes.